Tohle je nákladní výtah, do kterého člověk nemůže. Vaše virtuální já se ale svést může. Já běžím po schodech, uvidíme se nahoře. Jsme v hale čiřičů. Sem natéká voda z přerušovacích nádrží regulovaným nátokem, který zajistí jejich správnou funkci. Před čiřiči do vody přidáme síran železitý, s jehož pomocí dochází ke zhlukování znečišťujících částic, takzvané koagulaci. Čiření odstraňuje agregované částice průchodem přes vločkový mrak, který se vznáší tady v té kruhové nádrži. Ještě jsou tady odtokové žlaby s ozubenou hranou, přes kterou se přelévá upravovaná voda. Je už docela čistá, co říkáte? Už je funkce čiřiče pochopitelná. Máme tady čtyři čiřiče, které před pár lety prošly kompletní rekonstrukcí, což je další důkaz modernizace. A budeme klesat spolu s vodou. To je co? Tato úžasná hala plná nádrží, jakoby patřila do jiné budovy. Vnější styl budov je, jak už jsme říkali, novoklasicistý a zde stojíme pod moderní, funkcionalistickou, železobetonovou konstrukcí, nádherně opravenou před 20 lety. Parabolické oblouky mají rozpětí 29 metrů a výšku 16 metrů. V době svého vzniku to byla největší železobetonová stavba v Československu. Ale nás zajímá voda. Ze čtyř čiřičů... Ze čtyř čiřičů, se mi a zkuste si to říct sami. Čtyři čiřiče. Čtyři čiřiče. I vyslovit to je složité jako samotná úprava vody, co? Tedy z hora putuje voda sem na pískové filtry, ale předtím je do potrubí dávkována vábená voda a chlor. Tím se upravují chemické parametry, zlepšující sražení posledních rozpuštěných látek, které chceme filtrací odstranit. První stupeň je separace na pískových rychlofiltrech a následně na filtrech s náplní granulovaného aktivního uhlí.